Вийдете, якщо ви побачили десь тварин, на карті ставите точку, від неї стрілочку малюють, в який бік вони побігли і ставите номер точки. Як вести облік копитних тварин, розповідає науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Сергій Козодавов. Сьогодні студенти та співробітники заповідника працювали, зокрема, на західному узбережжі острова Хортиця та в районі меморіально-туристичного комплексу Протовча. За словами Сергія Козодавова, на острові Хортиця мешкають олені плямисті, сарни європейські, тобто козулі та дикі кабани. Раніше там була ланіще, але вже дуже тривалось знов-таки, але тривалий період часу вже вони не реєструються на території і зараз не є об'єктом обліку. Скажімо так, ми не чекаємо їх, на жаль, тут побачити. Обліковується в першу чергу це великі ратишні тварини, олені, казулі, кабани. От але також звертаємо увагу на зайців, фазанів, хижаків, там єнатовидна собака, лисиця. Точно визначається, хто в якому тобто, наприклад, всі дивляться ліворуч, не праворуч. Тобто, от напрямок спостереження, напрямок записів, він з однієї з точки зору він якраз якби, дозволяє побачити, де повторні обліки тварин. «20 років тому на острові було 12-15 козуль і жодного оленя, і було близько трьох-п'яти кабанів. За Рахунок того, що допомогли меценати, ми завезли із Хмельницької області три самки, два самця, п'ятництва оленя. Зараз близько 20 плюс-мінус два, 20 оленів постійно є на Хортиці. Якщо б не наші браконьєри, вона б вже ввеличилась вдвоє. Чисельність козолі зараз близько 80-90, це в прошлому році було. По такому ж снігу ми теж рахували. Студент 4-го курсу біологічного факультету Запорізького національного університету Артем Кравцов каже, у такому заході бере участь втретє. «Це взагалі у мене з дитинства, у мене папа. Це взагалі в мене з дитинства, в мене тато мисливець працює у цій сфері, тому я вирішив також цим займатися. Пішов на кафедру біології лісу, мисливствознавства та іхтіології. Вже навчаюсь на четвертому курсі. Далі буде магістратура, аспірантура та кандидат наук. Сергій Козудагов каже, підрахунок тварин, що мешкають на острові, відбувається щорічно. Ці дані всі вони заносяться в картки обліку спеціальні, на яких є карта, є таблиця реєстрації видів. От далі це обробляється в в геоінформаційному програмному забезпеченні, створюються карти розташування, скажімо, тварин по території. От і ці дані вони дозволяють, як Підраховувати чисельність тварин, дані потім екстраполюються. Можна вирахувати якби таку приблизну чисельність тварин, плюс ця інформація вона використовується службою режиму для коригування патрулювань, щоб охоплювати патрулюваннями в цей період, якраз місця скупчення тварин. Для попередження випадків браконьєрства. Кількість тварин, що мешкає на острові Хортиця, буде відома за два дні, каже Сергій Козудавов. Дар'я Пасічуник, Владислав Каешук, Новини на Суспільному, Запоріжжя.